Vaig conèixer el, el programa de capacitats diverses just quan es va presentar. Per fi es posava el focus sobre la gent doncs, com, com jo. Per millorar segons les coses és molt millor preguntar als afectats. És la manera més senzilla d'arribar a on pots ajudar de debò. Hem dit Lídia i treballo a l'oficina de prevenció municipal d'incendis forestals i de desenvolupament aclari i tinc una malaltia minoritària neuromuscular anomenada miopatia neomalínica. Els símptomes que provoca aquesta malaltia, bàsicament, és falta en els músculs. No puc córrer, no puc saltar, no pot agafar pesos. Té una capacitat respiratòria limitada, a l'hora de mastegar un canso a l'hora passar. Però sempre he tingut la sort que, tant en l'escola, als amics, a la família... Hem tingut un ambient molt normal i sempre he aconseguit participar de tot des d'una altra manera. Jo no, jo no podia jugar a gimnàstic amb les amigues, però era l'entrenadora. Jo no podia jugar a futbol, però jo recontava els rols. Ens hem permès el luxe de viure amb la malaltia i no per la malaltia. Ja ha bastant desconeixement de que suposa tenir un treballador amb una discapacitat, perquè el que desconeixem fa por. Vaig començar a treballar a l'oficina a l'abril del 2008. A mi el, el que em, em fa diferent de la gent són les barreres físiques. Per estic en un ambient laboral on no n'hi ha, eh, jo soc exactament igual que el meu, com, amb els meus companys. M'agrada molt sentir-me i sentir-me una persona doncs, amb la mateixa capacitat que la persona del meu costat. Eh, doncs jo soc diplomada en ciències empresarials. Les noves generacions de persones amb discapacitats, ja també sortim amb un nivell d'estudis eh, superior, estem doncs, demostrant que podem fer tot tipus de, de feines. La manera de relacionar-se amb una persona amb discapacitat, en el meu cas, eh, prefereixo que em preguntis, que no pas que assumeixis. Perquè si preguntes, llavors les ponc, ja no, ja no hi ha aquesta, aquesta barrera entre nosaltres. Jo mateixa que tinc una, una discapacitat, molts cops no sé tractar eh, una persona, sí, sort, perquè no saps el que necessites de, de, de, de tu, o el no necessiten de tu. Normalment la gent t'anima a donar molt més del que l'altre necessita realment. És complicat de vegades doncs, saber fins de quin punt doncs, ens hem de fer visibles o no. Jo, per exemple, no tinc mai cap problema. Trobo que, quan ho dic, facilito molt la convivència amb la gent. La visibilització final ha de ser eh, la normalitat, la que qualsevol company doncs, pot tenir una minusvalida i pot ser, al meu costat, fent la mateixa feina que jo. Quan tens una malaltia de des de naixement, no la vida la veus com, com l'has viscut sempre. He perdut coses, però n'he fet moltes. Bàsicament em preocupo en viure d'una manera que si me'n vaig demà, no em sapis ser lleu. De moment m'està funcionant força.